nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak szeretném megkérdezni hogy ki az aki nem elégedett azzal felé a világ halad nem vagyunk elégedettek? és mi baj van a világ haladásával? sokkal jobb világba? kellene haladni? sok a manipuláció? azon kívül? szeretet hiány, szeretet hiány. etikátlanság, etikátlanság. elnyomás félelemkeltés, félelemkeltés. félelemkeltés. Uh -huh. soha sok baj van? akad? hát ez nem annyira jó, nem? és mi lesz akkor, hogyha Ha ugyanebben az irányba halad tovább a világ. Szerinted mi lesz? Káosz. Káosz? És azon kívül. Föld vége. Megyünk a levesbe. Megyünk a levesbe. milyen jó lenne hogyha az emberek tudnák hogy hogyan működik az ember vagy az élet ugye a legfőbb alapelvek a boldog élethez vagy mi az életnek az értelme hát bizonyára könnyebb és boldogabb lenne az ember élete hogyha ezeket az emberek jó, tudnák, nem? csak a rádióban markang a videó nincs Már is hmm. hát azt, ez valószínű azért miatt van Amiatt a Uh -huh. Jó. Csinálunk, ahogy volt. Szórakozik itt velem. Talán S újraindítottam a programot. Jó, hát reméljük. Jó, tehát akkor ugye ott tartottunk, hogy jobb világban élnénk, hogyha ezek rendben lennének. Hát nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket és gyakorlási lehetőséget, amely által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, tovább az emberek és az élet jobbítására. Tovább a lelki fejlődésre is. Így az emberek, ha szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni, akkor képesek létrehozni egy olyan fajta működést hogy együtt működjenek szeretetben, békében és boldogságban hogyha az emberek képesek lennének együtt működni szeretetben, békében és boldogságban akkor aranykor lehetne, az aranykor azt jelenti hogy a boldogság és a szeretet kora na most boldog ember nem tud úgy lenni hogyha nem képes az élethelyzeteit helyesen kezelni tehát nem az a boldogság, hogy valaki szerelmes, legtöbb ember tévhitben él attól, attól, hogy az a boldogság, hogy valaki szerelmes tehát a boldogság az az egészség, az elis, egészség, az, illetve úgy van a sorrend, hogy a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, a pénz és annak az együttléte hogy az ember olyan dologgal foglalkozik amit szeret csinálni nyilván a pénz is az elég pénz tehát ha túl sok pénzzel egy nagy probléma van hogy az embernek a túl a vagyona vagy túl sok a pénze akkor fél attól hogy az elvész ellopják vagy bármi történhet vele tehát az elég pénz tehát még egyszer ugye szeretet az élen, utána az egészség, utána az elismerés, utána a szabadság, az elég pénz és az azzal való foglalkozás amit az ember szeret jó? tehát ez a boldogság így együtt na most megnézed hány olyan embert ismersz aki ebből a hat dologgal együtt rendelkezik nem sokat, nem? célunk mindenki lelki se sok ember még sajnos azt se tudja mi az hogy lelki fejlődés az aranykorba jutáshoz, az aranykorról egy-két gondolat tehát nem elég hogy azt mondom hogy a szeretet és a boldogság kora tehát ugye a boldogság, még egyszer azt mondom, hogy a szereteten kívül az emberek egészségesek egyébként minden betegség az visszavezethető valamilyen olyan cselekedetre vagy olyan gondolkodásra, ami helytelen volt tehát minden betegség, akkor ha megnézzük a betegség után, vagyis az egészség után ugye az elismerés volt hát sok ember azt mondja hogy már azért nem ad elismerést mert ő sok elismerést adott csak nem kapott viszonzást, na most elismerés az úgy működik hogy adok-kapok és az ember nem mindig ugyanazoknak a személyeknek ad akkor fog kapni elég viszonzást de az ember mindig ugyanazoknak akar adni akkor én azt tapasztaltam, nem tudom ti mennyire tapasztaltátok hogy azoktól akiknek az ember ad, ad, ad, ad, ad, ad azoktól nem biztos hogy viszonzást is kap hát lásd, vannak olyan emberek, akik ugye fölneveltek gyereket vagy gyerekeket, majd felnőttként a gyerekeik le se fütyülik, sőt azt gondolják, hogy még felnőttként is a szülőnek kötelessége a gyereken segíteni pedig megnézzük, akkor hol a csere? most gondolj bele, az nem kis tehertétel egy szülő számára, hogy felneveljen egy gyereket, ez mind fizikailag, mind szellemileg, mind anyagilag nem kis tehertétel, nem? és fölnevelnek a szülők gyerekeket és utána azt gondolnák illetve azt gondolják hogy hát a szülőnek még felnőttként is kötelessége a gyereken segíteni mint hogyha mondjuk egy, egy állat esetében ez úgy működik hogy ugye felneveli a fiókáját mondjuk a madár vagy az állat fölneveli a kőkét és akkor utána még elvárná a kölyök vagy az a fióka hogy akkor is táplálja, etesse, gondoskodjon róla a szüleje amikor a már fölnőtt hát elég érdekes lenne, nem? de úgy gondolják sok emberek, a tudatlanok gondolják úgy hogy a, a szülőnek akkor is kötelessége a gyerekről való gondoskodás hogyha a szülő illetve a gyerek már felnőtt, jó? tehát egy felnőtt gyerekről már nem kéne gondoskodni, nem? persze sok olyan szülő van, aki ezt a gondoskodást is túlzásba viszi, főleg a gyereke irányába na most gondolj bele akkor hogy lehetne erről a gondoskodásról átállni egy másfajta működésre egy, nem azt mondom hogy nem gondoskodásra, hát van akiben ez a gondoskodási ösztön, mert ez egy ösztön, ez ugye túlteng tehát most ha valakiben túlteng ez a gondoskodási ösztön akkor gyakorlatilag a gondoskodásába belefulladnak a környezetében lévő emberek, nem? hát akkor valami olyan foglalkozást kellene az embernek az ilyen embernek ahol gondoskodhat emberekről, nem? és akkor megvan oldó ez a kérdés de valószínű az ilyen embernek nem olyan foglalkozása van ami ahol gondoskodhat emberekről mert ha olyan foglalkozása lenne akkor nem fullasztaná be mondjuk a gyerekeit vagy a családját a gondoskodásba világos ez? na most ha valaki ilyen nagyon gondoskodó volt mondjuk akkor mikor kisgyerekei voltak akkor valószínű, hogy a gyerekek majd felnőttként is valamilyen szinten elvárják tőle a gondoskodást, mert túl gondoskodást kaptak a gyerekek. Tehát a Földön nagyon fontos az ember életében, és minden tekintetben az egyensúly. Tehát hogyha az egyensúly felbillen, akkor az emberek, ha saját magukat érintik, az embereket ez az egyensúly felbillenés akkor boldogtalanná válnak azáltal, mert az egy, felbillen az egyensúly mondok példát ezekre a dolgokra, jó? tehát ezt úgy hívják hogy adok-kapok tehát adok-kapok, tehát az adok-kapoknak mérlegen, arányosan kell lennie, ha nem arányos az adok-kapok akkor valamelyen irányban felbillen a mérleg. tehát ugye az azt jelenti hogy ha valaki úgy érzi, hogy csak kap, kap, kap és nem viszonozhat, akkor felbillent a mérlek, ha úgy érzi valaki, hogy csak ad, ad, ad és nem kap, akkor egy idő után úgy érzi, hogy felbillen a mérlek és, és ez rossz érzést vált ki az emberből tehát ez a úgy is lehetne mondani, hogy biztos éreztetek már olyat, hogy kibillentség. Tehát valószínű, hogy. Tehát a kibillentség az azt jelenti, hogy egy nyugodt, békés állapotból az ember kibillen. Oké? Okay? Hát nyilván elsősorban. A, ugye a nyugodt békés állapot az nem egy rossz állapot hanem az egy jó állapot tehát ebből a nyugodt békés jó állapotból ha az ember kibillen akkor nyilvánvaló hogy a rossz állapot felé billen ki na most ez ugyanaz mint a mérlek ha egyensúlyban vagyunk akkor nyugodt békés az élet oké? Okay? tehát az egyensúly megvan az életünkben tehát megvan a csere a tisztességes csere tehát hogy azonos cserét folytat az ember az emberekkel, megvan az adok kapok arányaiba rendesen egymás közt, akkor ez a kibillentség ez nincs. Tehát akkor van a kibillentség, mondjuk egy párkapcsolatban, mikor valaki ugye kinyilvánítja a szeretetet, például a párja felé, de a másik meg nem nyilvánítja ki a szeretetet ugye az iránt, aki meg kinyilvánítja és akkor így élnek éveket vagy akár évtizedeket és akkor ebben lesz egy kibillenség, ugye az adnak részéről aki ad, ad, ad és nem kap viszonzást értitek? de ez bármire igaz bármire igaz tehát például mondjuk egy egy akár egy üzleti kapcsolatban mondjuk ahol vannak tulajdonosok és együtt működnek, ott is lehet kibillentség akkor, hogyha például mondjuk az egyik többet dolgozik abban a vállalkozásban. És akkor egy idő után azt érzi, hogy ő többet tett bele, mint a másik személy. És, és a, abból a fajta működésből, amit ilyen nyugodt, békés állapotnak mondanánk, abból kibillent ez a kibillentség, ez hogyan érzi az ember, hogy mikor van ilyen kibillentség? hogyan érzi? hát zaklatottá, idegessé, nyugtalanná válik, nem? pluszrált, így van, elégedetlenkedő, így van na ez a kibillentség tehát amikor bárki egy ilyen állapotban van vagy ezekben az állapotok valamelyikében akkor ki vagy billenve? oké? Okay. jó? tehát az embert az, az is kibillenti a nyugodt békés állapotból hogyha a környezetében az emberek frusztráltak, zaklatottak, békétlenek, világos? tehát az is tehát ő mit ad? gondolj bele mondjuk egy nyugodt, békés ember mit ad a környezete irányában? nyugodtságot, békétséget sugároz, nem? ezzel szemben mit kap cserébe? zaklatottságot, így van? na most akkor mi lesz? hát ezáltal ő is kibillen és ő is zaklatott lesz hát amikor emberek azt gondolják hogy hát majd én magamon segítek, tudod ez mint a Münhausen báró amely a fuldoklott a vízbe és a saját hajánál fogva húzta ki a vízből magát érted? tehát azt gondolják hogy az ember erre képes hát az ember arra nem képes hogy, hogy hogy egy olyan környezetben ahol mindenki zaklatott akkor ő nyugodt maradjon tehát én még ilyet nem láttam tehát ha az emberek zaklatottak, mindez, hogy mindegy hogy ez család, okay? mindegy hogy egy környék, tehát hogy környéken az emberek zaklatottak, akkor ő is zaklatottá válik tehát például ha felzaklatják, mondjuk olyan műsorok mennek a médiában, ami az embert felzaklatja, akkor ha valaki ilyen műsorokat néz, akkor ő is zaklatottá válik oké? Okay. most mondok erre példát hogy értsétek, például ugye biztos láttatok már olyat hogy mondtam már hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket? nem mondtam <gül> igen mert úgy rémlik hogy nem mondtam, na szóval tegeződve szoktam tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára, szóval lényeg az hogy mondjuk biztos láttatok már olyat hogy egy valaki lehet az akár felnőtt is, vagy egy gyerek elkezdett játszani számítógéppel ilyen harcolós játékkal ahol lehet egy gyilkolni, lövöldözni a, a népet ott a játékba láttatok már ilyet? Nem ah, és az ilyen, ilyen ember gyorsan kiszeded abból a játékból és totál ideges agresszív. Aha, totál agresszív oké? Okay. tehát mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, teljesen mindegy tehát elkezd foglalkozni ilyen agresszív játékkal oké? Okay, és gyorsan kiszeded belőle olyan agresszív, mint a húzat mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek tehát kell neki egy idő, mire visszaáll a, a normál működésre, érted? van akinek ez hosszabb idő, van akinek rövidebb idő tehát az ember a szépen pillanatok alatt tud alkalmazkodni a környezetéhez és hát most ez a pillanatok az mit tudom én mondjuk percek vagy órák kérdése de alkalmazkodik vagy napok kérdése mindegy de alkalmazkodik tehát egy olyan tevékenység ami az embert mondjuk zaklatja akkor persze hogy zaklatottá válik, érted? tehát akkor kibillen ebből a békés nyugodt állapotból tehát nézzétek meg mit tudom én mondjuk egy van egy terheskor, tehát valaki állapotos a babájával. És mondjuk legyen két hölgy, állapotos baba, mind a kettő, ugye állapotos a babájával, és az egyik mondjuk zaklatott környezetbe tölti el azt a kilenc hónapot, a másik meg egy békés nyugodt környezetbe tölti el a kilenc hónapot majd megszüli a gyerekét, mind a kettő az egyik szül egy zaklatott gyereket, aki állandóan sír, sír á, nem is sír, ordít a másik meg békésen szemlélődik és szemléli békésen a világot érted? annak, akinek a, a anyukája az egy békés, nyugodt környezetben élt abban a kilenc hónapban tehát az ember az minden helyzetben még az édesanyja hasában is alkalmazkodó na most ha valaki tehát úgy gondolja hogy hát majd ő egyedül micsoda nagy dolgokra képes például hogy megváltoztassa saját magát mi nem tette eddig érted? tehát ez úgy működik hogy amilyen most vagy az annak a függvénye, hogy milyen környezetben élted le az életedet. Világos ez? Tehát ahhoz, hogy az ember változtasson magát, magán, más környezetre van szükség. Érted? És elsősorban a környezet az az emberek. Oké? Okay? Tehát a leginkább rád és mindenkire az emberek hatnak tehát például mondjuk valaki elmegy egy olyan helyre, ahol nincsenek emberek és ott él éveket, mondjuk remeteként, ahol csak állatokkal meg növényekkel találkozik emberekkel egy szállal se, utána visszamegy az emberek közé és, és minden embernek furcsa lesz a működése érted? mert egyszer nem tud bánni majd az emberekkel világos ez? tehát hogyha ha valaki bűnözők között él, akkor bűnözővé válik oké? Okay. ha jó állapotú, békés, nyugodt emberek között élsz akkor jó állapotú, békés, nyugodt emberé válsz, ha tisztességes emberek között élsz akkor tisztességes emberekké, emberé válik az az ember aki akár előtte nem az volt, érted? tehát attól függ hogy az ember milyenné válik hogy milyen a környezete persze azt mondják hogy az ember saját maga alakítja a környezetét ez igaz de én inkább erről többes számba beszélnék tehát ami azt jelenti, hogy a környezetünket magunk alakítjuk ki. Mert a környezetünkben élnek emberek. És egyáltalán nem mindegy, hogy ki mennyi időt tölt el különböző környezetben. Tehát mit értek ezen? Tehát például mondjuk valaki eltölt 8 órát, olyan munkahelyen ahol bunkó emberek vannak és eltölt csak egy órát olyan emberekkel akik normálisak és nem bunkók akkor szerinted melyikre, melyiknek lesz nagyobb hatás? tehát kiknek lesz nagyobb hatása arra az emberre? Az nyilvánvaló érted? nyilvánvaló tehát ha valaki bunkóvá akar válni vegye körül magát bunkó emberekkel, így van így van oké? Okay. ha valaki boldog akar lenni akkor vegye körül magát boldog emberekkel, nem? oké? Okay. de hát ez nehéz, mert nehéz találni boldog embereket, Manapság hogy boldog emberek nem nagyon vannak arra van lehetőség, hogy boldog embereket csináljunk tehát boldoggá tegyük az embereket, értitek? tehát nekünk az a célunk, hogy a lelki fejlődés által az emberek boldoggá váljanak Miért, miért kell lelki fejlődés ahhoz hogy az ember boldog legyen? Hát nagyon egyszerű, ha gondoljuk végig minél tudatlanabb egy ember annál inkább hibázik az életében a különböző élethelyzetekben ezek az élethelyzetek a következők, mindjárt mutatom itt van, itt van tíz élethelyzet ha az ember tudatlan, minél tudatlanabb ezeken az életterületeken, annál több hibát vét. Minél több tudással rendelkezik az élet és ember működésével kapcsolatban valaki ezeken a területeken, annál kevesebb hibát vét. Ez a tíz életterülete esetleg nem látszanak meg ugye akik hang, al, hanganyagon hallgatnak engem illetve a rádion önmagaddal, a pároddal, a szüleiddel, a gyerekeddel, másokkal, a munkáddal a pénzzel, a környezeteddel, hatóságokkal, az Isteneddel való kapcsolatról szó tehát hogy hogy bánsz önmagaddal, hogy bánsz a pároddal, hogy bánsz a szüleiddel hogy bánsz a gyerekeiddel, hogy bánsz másokkal hogy bánsz a munkáddal, hogy bánsz a pénzzel, hogy bánsz a környezeteddel hogy bánsz a hatóságokkal és hogy bánsz az Isteneddel ezek mind tudás kérdése és nem ösztön kérdése oké? Okay? minél több tudása van ennek ezen a területeken az embernek annál jobban bánik ezekkel a területekkel és ha az ember jól bánik ezekkel a területekkel akkor kevesebb problémája lesz, sőt, ha nagyon jól bánik, akkor alig lesz problémája. Sőt, nem is lesz problémája, csak feladatai. Oké? Okay? Na most, ha az embernek nincs problémája, akkor jól érzi magát a bőrében. Tehát amikor az ember az életében megkapja az első problémákat, onnantól indul el a hangulat lejtőjén oké? Okay. tehát megnézed egy gyerek mikor megszületik és tisztában van rakva, tele van a pocakja, kialudta magát nem túlságosan van tele a pocakja csak hogy ne legyen éhes nyilvánvaló kialudta magát és szeretet veszi körbe akkor hogy néz ki? békés, nyugodt és mosolyogva szemlélődik a világban, érted? tehát most nem a csecsemőről beszélek hanem egy olyan babáról amelyik már lát tehát amelyik már kommunikál valamilyen szinten még na nem is beszél de kommunikál a környezetével, oké? Okay? most ehhez képest a békés, nyugodt, boldog állapothoz képest hát nézzük meg hol a manóba tartanak az emberek hát olyan hogy ellenséges, nem? haragos nagyon sok ember fél, nem? rejtett ellenségeskednek emberek sőt még sokan bánast, bánatok sok is bánatosak De ehhez képest jól lementünk, nem? tehát az az ember aki békés nyugodtan szemlélte az életét és boldog volt érted? az a pici csecsemő vagy az a gyerek az amikor megkapta az első problémáját például mondjuk nem tette időbe tisztába az édesanyja és elkezdett ezért sírni mert csipte a pisi hát akkor már nem volt bódog, nem? és megkapta az első problémáját oké? Okay? és ha az ember sok problémával találkozik, mert nézd meg a megoldás a csecsemőnek kicsoda, ő maga, ő magát fogja, azt tisztába rakja, nem? nem, hát általában kik rakják tisztába? a szülők, így van, de, de szülők anyu, nem? az édesanyja tehát nem a férje, hanem az édesanyja, jó? tehát az édesanyja tisztába rakja és akkor onnantól kezdve megszűnik a probléma, de ő nem tudja megoldani a problémáját a másik probléma mondjuk éhes lesz és elkezd sírni, megint ki a megoldás? ő maga megeteti magát? nem, hát akkor kicsoda? az édesanyja megint csak, nem? például sír azért mert fáradt és aludnia kellene, akkor megint ki a megoldás? hát megint az édesanyja, nem? mert ő fogja biztosítani azokat a körülményeket hogy a gyerek tudjon aludni nem? ha biztos számít az hogy kinek milyen vastag a szemhélya <gül> mert, mert például én ha világosba becsukom a szememet nekem nincs sötét tehát magyarul nekem sötétet kellett csinálni érted? tehát én nem is, tud, nem is tudok igazából nyugodtan úgy aludni hogyha világos van érted? tehát akkor kinek kell erről gondoskodni a gyereknek? hát nyilván az édesanyjának, vagy azt mondja az édesanyja az apjának hogy hát figyelj, csinálj már oda valami sötétítőt vagy redőnyt mert a gyerek nem piheni ki magát, nem? Mert, mert világos van a szobába. szóval a lényeg az hogy a szülők gondoskodtak a gyerekről, nem? és az azt jelenti hogy maga nem tudta megoldani ezeket a problémákat tehát ha egy ember túl sok olyat kap amire azt gondolja hogy nem ő, nem a, ő a megoldás akkor a, a hangulata az mitől lenne jó? Hm? mitől lenne jó? tehát hogyha így az életet megnézitek a születéstől fogva akkor gyakorlatilag azt látjátok hogy nem a gyerek a megoldás mint ember hanem a szülő, nem? és ez szépen tudatosodik a gyerekben hogy nem ő a megoldás világos ez? mert hát a szülei oldják meg a dolgait, nem? és mivel ugye ez évekig így van, ez teljesen szokássá válik akkor hogy lehet az, hogy mégis vannak olyan emberek, akik simán megoldják az életüket ennek ellenére, és ha jön egy probléma, akkor nem arra várnak, hogy majd valaki helyette megoldja amit ugye megtanult a gyerekkorban végig, hogy majd a szülők megoldják, hanem ő saját maga, felnőttként, most felnőttről beszélek, hogy lett valaki olyan felnőtt, aki simán kap egy problémát, és nem problémaként kezeli, hanem fogja, és elkezdi megoldani. Tehát magyarul az egy feladat. Nem. Hát hogy hagyták volna önállósodni? Eleve, mikor ugye a gyerek éveken keresztül a gyerekről gondoskodni kellett. Tehát a gyereknek az lett a szokása, hogy gondoskodnak róla. Na most, ha egy gyerekről gondoskodnak, akkor onnantól kezdve számára az a természetes, hogy más megoldja helyette az életet illetve a problémákat. Akkor miért vannak mégis egyesek olyanok, akik képesek arra, hogy kapnak egy problémát, és nem problémáznak rajta, mint a legtöbb ember, hanem elkezdik feladatként kezelni és megoldani. Na mi a különbség azok közt, pedig őket is, aki így gondolkodik, őróla is évekig gondoskodtak. Vagy róluk is évekig is gondoskodtak. Tehát ő önmagát hajtotta, hogy ő etet. Nem. Nem. nem. nem. Tehát az ember fölvesz egy szokást, tehát a gyereknek az a szokásfelvétel, hogy a szülők gondoskodnak róla. Nézd meg. Tehát csak úgy változik ez meg, ha gyerekkorban vagy később, más kezdi arra tanítani hogy hogyan kezelje a problémát és oldja meg a dolgait világos ez? most ha ezt, hogy gyerekkorban csinálta a szülő vagy felnőtt korban csinálja egy másik személy ebből a szempontból részletkérdés világos ez? részletkérdés de az a lényeg, hogy tanítani kell az embert, mindegy, hogy milyen korú, arra, hogy a problémát, azt ne problémaként kezelje. Nézd meg, mit csinál a gyerek, mikor problémája van. Na mit csinál? Sír, húzza. Így van, sír, sír, nem ezt csinálja? Nem, Tehát vitamin csipi a pisi, sír, nem? Éhes, sír, fárad, sír, nem? megütötte magát, mit csinál? sír és felnőttként te mit csinálsz? nem ezt csinálod? csak legfeljebb mondjuk nem sírsz mert megtanultat azt hogy te kemény legyél, ne sír nem? mert megtanították, belédverték. hogy ne sír, ezért tartod magad hogy nem sírsz érted? de ezt szoktad csinálni, vagy nem? miért az is sírásnak jól. hát az is sírás persze, az is sírás csak éppen tartja magát hogy ő nem sír, tudod? érted? nézd meg, nem ezt csináljátok? nem épít lenne az ideje megtanulni azt hogy hogyan kell kezelni a problémát? Hm? tehát valamikor ha az ember nem tanulja meg akkor egész életében úgy fogja leélni az életét hogy jön egy probléma és szenved mert ez a természetes világos? miért természetes? mert ezt csináltad éveken keresztül, minden ember ezt csinálta nem tetted magad tisztába, nem etetted meg magad csecsemőként stb. stb. világos ez? hanem úgy éltél éveken keresztül hogy mindent megcsináltak helyetted éppen csak annyit nem hogy levegőt vettél nem? mert azt te csináltad más helyett oké? Okay. tehát az önálló cselekvés egyetlen egy dolog volt, a levegővétel, nem? Másban mindenről gondoskodtak rólad. Tehát az ember úgy működik, hogyha két évig csinál egy dolgot, tehát eleve ott, ott kezdődik, hogyha három hónapig rendszeresen ugyanazt csinálod, akkor akkor válik szokásá Tehát három hónapig rendszeresen, tehát minden nap. Érted? Tehát eleve ott kezdődik, hogy megszületett egy gyerek és nem három hónapig gondoskodnak róla hanem évekig akkor mondok egy másik példát valaki szociális személyként a szociális személy azt jelenti hogy nem elnyomó tehát egy társadalmi lény társadalmi lényként elmegy egy olyan foglalkozásba ahol el kell nyomni embereket két éven belül elnyomó lesz érted? tehát két év kell hozzá hogy biztos hogy elnyomó, ha ott kihúzza két évig tudta hogy elnyomóval válik érted? és elkezd elnyomóskodni na most gondoljátok végig na ezeknek az adatoknak alapján a gyerekről hány évig gondoskodtak a szülők úgy hogy semmitől nem tudott maga gondoskodni több éven. így van nem pár héten keresztül vagy pár napon keresztül hanem több éven keresztül tehát egy embernek az a természetes, a születésénél fogva, hogyha jön egy probléma, akkor nem ő oldja meg, hanem megoldja más. És nézd néz magadba, biztos, hogy így élted le az életed, tisztelet a kivételeknek. Hát őszintén nézd magadba, és úgy élted le az életedet, hogy jött egy probléma, és vártad, hogy más megoldja világos ez? mondom tisztelt a kivételeknek, aki nem sok, mert nagyon kevés mert nagyon kevés emberrel találkoztam, pedig eddig dolgoztam vagy 80 ezerrel nagyon kevésre találkoztam, akinél ezt még a szülők rendbe rakták vagy esetleg később valami felnőtt képzésre rendbe rakták Na az általános iskola, meg a középiskola, meg az óvoda, meg az egyetem ezt a kérdést hogy nem rakja rendbe, az hód biztos tehát az embernek magába kell néznie és azt mondani hogy bocs de ez így van és annak a következménye hogy nem tudtunk magunkról gondoskodni hogy most azt hiszük hogy most se tudunk magunkról gondoskodni hát akkor meg kell tanulni hogy gondoskodj magadról, érted? most gondolj bele Magyarországon azt mondanák jó, akkor gyerekek, innentől kezdve nincs segély, nincs jugdíj, és nincs alkalmazotti létforma. A következő egy évben hányan pusztulnának itt éhen? Hm? Hát több mint 80 százalék. Érted? Több mint 80 százalék ilyen pusztulnak azok bírnák egy kicsit tovább, tudod, akinek van tartaléka de elfogyna a tartalék, mit csinálnának? tehát mondom még egyszer, azt mondaná az állam, hogy nincs segély, nincs nyugdíj nincs egészség, ingyenes egészségügyi ellátás, semmi, érted? és nincs alkalmazotti létforma mindenki éljen meg úgy, ahogy akar gondold végig, te mit csinálnál? hát addig ameddig van tartalékod élnél, érted? és utána mi lenne? és ez annak következménye hogy nem tanultad meg hogy önfenntartó legyél világos, nem tanultad meg az hogy jön egy probléma hogy kell megoldani, érted? hanem arra várnak az emberek hogy jön egy probléma és mint a stúd, bedugják a fejüket a homokba, nem? nem ezt csinálják? ezt csinálják jön egy probléma kódja meg valaki más, nem? hát igen mert gondolj bele itt laknak mit tudom én 9 millió a Magyarországon érted? hát majd valaki megoldja helyette, nem így van? hát csak van a 9 millióból valaki aki megoldja nem? rajta kívül mert ő nem Okay. és gondolod ez a természetes? hát basszus kucsát 200 évvel ezelőtt hogy éltél volna meg ezzel a mentalitással? vagy 100 évvel ezelőtt? nem volt nyugdíj, nem volt állami segély nem volt ingyenes egészségügyi ellátás semmi nem volt, érted? nem volt alkalmazotti lét az se volt egy kis százalék, egy pár százalék dolgozott szolgaként azt annyi és hogy éltél volna meg? Hm? jó kérdés, nem? nem épít lenne az ideje megtanulni azt hogy hogyan kell a problémákat kezelni? és nem arra várni hogy majd meg más megoldja helyetted az életedet? Hm? De nagyon elhallgattatok, de nagyon nagyon jó? de semmi gond nincs ezzel mert mondom ez a természetes hogy az embert meg kell tanítani erre érted? és ami késik nem múlik, így van és teljesen mindegy hány éves vagy ami késik nem múlik világos ez? az a lényeg, hogy innentől hogy lesz az, hogy eddig mi volt kit érdekel? oké? Okay. na és akkor tanítják erre az embereket? egy hely van itt a bolygón ahol erre tanítják az embereket, érted? aztán annyi, többi nincs ilyen oké? Okay. és akkor nézzük meg hogy hogy tehát mit jelent ez a lelki fejlődés jó? tehát ez ez mint tudás, tudás, tudás, tudás, tudás és tapasztalat érted? tudás és tapasztalat, tehát tudás és tapasztalat tehát nincs fejlődés, nincs lelki fejlődés tudás tapasztalat nélkül és milyen tudás? nem szakmai hanem ember és életismeret oké? Okay? tehát hogy minél többet megtudni az ember működéséről és az élet működéséről oké? Okay? hát ne legyünk balgák, jó? nem tudom, tudjátok-e hogy miért Brüsszelt választották az EU központjának? Hm? hát mert a belgák balgák, így van azért így van a legbalgább nép Európában és kiválasztották a legbalgább népnek a fővárosát érted? mert akkor nem fognak tüntetni meg mindenfélét csinálni az EU ellen és kiválasztották a legbalgább, legbutább népet, érted? és oda betették az EU központot világos ez? csak hogy tud. persze ott kivételek ott is vannak de most népről beszéltem jó? tehát most itt van ez a tíz terület ha ezeken a területeken tudásod lenne és jönne egy bármilyen jellegű probléma és azt mondanád hogy <gül> semmi gond feladat megoldom kész nem könnyebb lenne az életed sokkal könnyebb lenne, nem? na most akkor gondolj bele milyen közegben könnyebb ezt megtanulni mondjuk olyan emberek közt akik ilyeneket tanulnak vagy olyan emberek közt akik azt mondják hogy én nekem nem kell tanulni mert mindent tudok tehát van egy ilyen egy ilyen hhv szabály jó tehát ez a hhv szabály tehát ír le hhv tehát két h betű és egy v betű a hülye hülyét vonz tehát hülye hülyét vonz ez a hhv szabály hülye-hülyét vonz tehát olyan, kik a hülyék? hát a tudatlanok jó? tehát hogy ne értsük félre tehát a tudatlanok, tehát ha az ember tudatlanok között van akkor tudatlanná válik jó? az emberek, az ember olyan emberek közt van akik fejlődést akarnak érted? tudást akarnak, tudás nélkül nincs fejlődés akkor ő is olyanná válik aki tudni fog tehát ki kerül a hülyék közül <gül> <gül> oké okay. tehát az aranykor a szeretet, béke és a boldogság kora csak az kerülhet be az aranykorba aki addigra, mire az aranykor létrejön, megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve legalább a küldetés, tehát a hatodik lelki szintre, tehát a küldetés lelki szintjére tehát a hatodik lelki szintre jutva önzetlenül együttműködni másokkal tehát a hatodik lelki szint, mindjárt ide visszamegyünk, mindjárt látjátok, itt van küldetés lelki szintje hát a legtöbb ember az itt van néhányan ugye azok közül ugye tényleg százalékosan néhány százalék tartozik már ténylegesen valahova és a legtöbb ember meg hát ezeket a szinteket meg kell lépni és ezeket a szinteket nem lehet csak tudás, tehát elméleti tudással meglépni gyakorlati tudásra is szükség van ami azt jelenti hogy az életben problémákat akkor tudsz másként kezelni nem problémaként, ha feladatként ha van arra a problémára tudásod világos ez? és tapasztalatod a megoldásra hát ez nem tudom, elég világos, hogy még világosabb legyen, elmondom még egyszer tehát jön egy probléma és akkor tudod a problémát feladatként kezelni hogyha arra vonatkozó, arra, arra problémára vonatkozó tudásod van és a megoldásra is van tapasztalatod világos ez? na most hogy lehet tapasztalata az embernek? Vagy, kétféleképpen, vagy úgy hogy ő élte meg azt a dolgot és megoldotta világos, mert a megoldásra kell tapasztalat tehát ő megélt és megoldotta vagy ő látta közvetlenül egy olyan szemét aki beleütközött ebbe a problémába és megoldotta ezt a problémát világos ez? tehát akkor nem személyes önmagára nézve dologról van szó hanem egy rálátása van egy másik személy helyzetére na most hát a mai világban, főleg itt a nyugati társadalomban nem az a jellemző hogy mit tudom én, valakinek 6-8-10 testvére van és ezáltal mit tudom én akár van 20-30-40 unokatestvére tehát nem ilyen bőséges családokról beszélünk hanem általában ugye arról beszélhetünk hogy valakinek van egy-két unokatestvére vagy két-három-négy max, nem? vagy egy-két testvére hogy három, nem? így szokott lenni tehát rálátása az embernek nyilván azokra van akikkel van kommunikációja, nem? hát kinek szokott, kivel szokott az ember kommunikálni, úgy általában leginkább hát a családtagok, közvetlen családtagok rokonok, nem? meg, és meg barátok na most ezeknek a létszáma manapság szűkös ezáltal mivel szűkös? hát nem sok minden történik ezekkel az emberekkel összességében tehát nem sok rálátása lehet az embernek valami probléma megoldására ráadásul ugye ezek közül nem is biztos, hogy ismerik a problémák megoldását de az ember egy olyan csapatban van amelyre rálátása van, tehát van egy saját csapata egy saját csapata, tehát nem egy idegen csapat, egy saját csapat nyilvánvaló hogy az embernek a saját csapatára rálátása van és ha ez nem kis számú ez a csapat hanem az ember növeli ennek a lélekszámát, ennek a csapatnak akkor sok sok élethelyzetre ráláthat, mint a csapatnak a létrehozója világos ez? ugye ez nem bonyolult mármint ahogy így most elmondtam oké? Okay. minél nagyobb ez a csapat, nyilván annál több problémára fog rálátni az a személy aki létrehozta vagy részt vett annak a csapatnak a létrehozásában most gondolj bele mennyivel több tudás az hogyha rengeteg ember problémájára és megoldására rálátásod van azzal szemben mintha neked kellett volna azt a sok problémát mind megélni érted? na most itt vannak olyan személyek már hála jó Jóistennek akik rálátnak a saját csapatukra és azokban az emberekben lévő problémákra vagy emberekkel kapcsolatos problémákra és nem csak, hogy rálátnak, hanem már segíteni is tudnak azoknak, hogy hogy oldják meg a problémáikat. Ezáltal ők megélhetnek olyan dolgokat, amit közvetlenül nem ők élnek meg. Érted, hanem más? És ebből szerezhetnek olyan tudást, amit nem tudnának megszerezni, hogyha ez a lehetőség nem állna rendelkezésre, akár bárki számára, aki itt van köztünk. Tehát itt mindenki létrehozhat saját csapatot, nem a pénzért, bár még pénzt is kapsz érte, nem ezért. Azért, hogy megélj rálátással olyan élethelyzeteket, érted? Amit nem személyesen neked kell megélni és tanulhass, tanulhass belőle és egyre több és több tudásod legyen érted? és ezek közül az élethelyzetek közül, hol van? vissza erre minél többet meg tudj oldani, illetve tudjál segíteni másoknak hogy ők is meg tudják oldani ezeket a, ezeken a területeken lévő élethelyzeteket bármi legyen is az oké? Okay. tehát mondok példát, mivel ugye nekem nagyon régen van csapatom 93-tól nem 91-től, bocsánat, 91-től van saját szervezésű csapatom ezért ugye rengeteg ember problémájára láttam rá ezért ugye a probléma megoldás területén hát mondhatom azt hogy szerintem mivel engem mindig érdekelt a problémák megoldása mióta az eszemet tudom ezért ugye nem hiszem, hogy a bolygón lenne valaki képzettebb ezen a területen, mint én hogy hogy kell a problémákat megoldani oké? Okay? és ez nem nagy képűség, hanem ez egyszerű tapasztalat tehát azért gondoljátok végig az 80 ezer emberrel foglalkoztam és ugye úgy foglalkoztam hogy hogy én szerettem mindig megoldásokat nyújtani az emberek számára és mindig kerestem a megoldásokat tehát engem mindig érdekelt az hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet és ebből kifolyólag ugye szereztem meg ezeket a tudásokat, tapasztalatokat, ráadásul vannak olyan kapcsolataim föntiekkel, nem az emeleten lévő emberekkel jó, mert még ugye fölöttünk laknak, nem azokra gondoltam hanem nem emberi lényekkel, akik olyan helyzetben amire nincs megoldás, mert még nem tapasztaltam meg adnak segítséget hogy hogy kell megoldani és ugye ezeket az információkat én sok embernek már segítettem megoldani a problémáikat nyilván nem oldottam meg senki helyet mindig el tudom látni az embereket tanácssal hogy mit kellene tenni abban a helyzetben aztán vagy csinálja vagy nem az már az ő dolga az már nem az enyém érted? de lényeg az hogyha az emberek tudást szereznek a problémák megoldásában tehát van konkrétan olyan képzésünk két hónapos de körülbelül a feléig jutottunk ami konkrétan probléma megoldó kócs tehát a kócs azt jelenti hogy ember is életjobbító ahol kifejezetten a problémák megoldásával foglalkoztunk majd lesz ilyen képzés, hát nem csak ilyen képzés hanem mindenféle hát mondok egy dolgot, jó? ha az ember azt akarja hogy ne kapjon túl sok problémát akkor etikussá kell válni jó? az etikusságban meg benne van hogy ne tegyünk olyat amit nem szeretnénk ha velünk tennének illetve tegyük meg azokat amit szeretnék ha velünk megtennének és ugye ne tegyünk olyan dolgokat ami, amivel akár magunknak tudunk ártani jó és nyilván ez is egy két hónapos képzés tehát ugye nem, ne várja senki hogy most erről részletesen fogok beszélni tehát lényeg az hogy én azért vagyok itt a bolygón hogy átadjam azt a tudást és azokat a képességeket ami ahhoz kell hogy képesek legyenek az emberek minden élethelyzetüket helyesen kezelni oké? Okay. és én ezt megcsinálom de nem egyedül hanem te is ahogy egyre képzettebb leszel egyre több embernek tudsz segíteni abban hogy átad vagy továbbad azt a tudást amivel már te rendelkezel, jó? Tehát meg kell csinálnunk, hogy aranykor lehessen. Mindjárt oda megyünk. Tehát itt vannak a képzések, 24 nagy témánk van. Ezek vagy egy hónapos, vagy két hónapos, vagy három hónapos témák. A legtöbb az egy hónapos jelenleg az összes téma az 36 hónap alatt van átadva és ez azt jelenti hogy illetve nem azt jelenti inkább úgy mondanám, ez nem azt jelenti hogy valakinek ezt kötelező csinálni. hát valaki azt mondja hogy bármikor abba hagyja közbe akkor abba hagyja, hát az ő problémája nem a miénk de mindenkinek javasolnám, aki új, próbálja ki a képzéseket ami most részt veszel az egy díjmentes, bemutató képzés nyilvánvaló a kócsképzések, tehát a konkrét technikákat adó képzések, módszereket adó képzések azok nem ebben a díjmentes részben vannak s szoktak olyat csinálni hogy milyen etikátlan az hogy pénzt kérünk a tudásért én meg azt mondom hogy milyen etikátlan az hogy ingyen akarsz kapni valamit oké okay, és mit adsz cserébe? tehát amikor ilyennel találkozó hogy valaki azt mondja hogy milyen etikátlan az hogy pénzt kérünk a tudásért én meg, én meg arra azt válaszolnám, hogy milyen etikátlan az, hogyha valaki nem akar cserét adni valamiért. Na most ezek a havi képzések, ami 30 óra, ez körülbelül, ha máshol kellene megszerezned, akkor körülbelül legalább 150 ezer forintot, minimum alsó angol ki kellene fizetned. Nem 19 700 forintot az első hónapban, és a második hónaptól, Árgaranciával 9800 forintot. Tehát, hogyha megnézzük, egy órányi kép képzésünk 330 forint, te nem kapsz olyan képzést ilyen területen, ami 5000 forint alatt lenne óránként. Világos ez? Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy miért kérünk pénzt a tudásért, akkor én meg azt gondolom, hogy ő meg egy nemetikus ember, hogy ingyen szeretne bármit, oké? Okay? tehát az élet akkor működik helyesen hogyha az elején beszéltem róla az adok kapok tehát a csere az rendben van jó? tehát olyan témák vannak hogy etika, eredményes tanulás, önismeret, hangulatjavítás, személyiségfejlődés elnyomás feloldás önbizalom teremtés szeretet teremtés párkapcsolat párkapcsolat javítás fejlesztés gyermeknevelés egészség teremtés boldogság teremtés célmegvalósítás kommunikáció emberi bánásmód hatékonyság növekedés pénzteremtés, szervezetvezetés, probléma megoldás, sikerteremtés, szervezés, marketing, konfliktus feloldás. Jó, ez így 24 téma volt. Tehát akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az élethelyzetüket, és eljutni az aranykorba. Tehát most gondolj, bele kapsz egy problémát a jövőben, ha itt tanulsz, nem azért mert itt tanulsz <gül> oké, okay. hanem amúgy is kapnál de ez azért nagyon érdekes mert érdekes mód aki itt elkezd tanulni kevesebb problémája lesz automatikusan na mindegy szóval kapsz egy problémát majd a jövőben és egyszerűen nem problémaként fogod kezelni mert tudod a megoldást hanem feladatként de semmi gond, megoldjuk ezt a feladatot jó? és ha nézzük meg, hogy miért fontos ez az aranykor kérdés, jó? mert az emberiség számára csak egyetlen út van, és 2035-től kell létrejönnie, ezt nem én mondom ezt a fentiek mondják az aranykornak az egyének az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 évre van szüksége és ez 2026-tól számítva, tehát hogyha valaki előbb kezdi el a tudást, a tanulást, a tudásszerzést, nem probléma annál jobb és mi lesz azokkal akik ezt nem csinálják? Ha bizonyára ti is találkoztatok olyan emberekkel, bár én mostanában nem találkozok, megmondom őszintén de biztos találkoztatok olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy ők mindent tudnak. Ök nekik nem kell tanulni. Hagyjad békén azzal, hogy tanulás meg tudás. Hát eleve az, az, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulni, akkor tuti, hogy van egy múltbéli negatív emlék, kemény múltbéli negatív emlékképe az iskoláról. Az iskoláról tehát vagy az, hogy ott szadiszták vagy az, hogy ott rosszul érezte magát vagy az, hogy olyanokat tanult, amit semmi szükség nem volt érted? vagy olyan, hogy megszégyenítették az iskolában például mit tudom én, kinevették a gyerekek mikor felelt vagy a tanár akár tehát hogy tudti, hogy az iskolával, iskolával kapcsolatosan valamilyen negatív bekattanása van nem és nem kicsi, így van tehát ha bárkinek gátlása van a tanulással kapcsolatban akkor tudti hogy visszavezethető valamilyen negatív iskolai emlékre vagy emlékekre ez hóczier, ez az egyik, nekem is volt ilyen, jó? Ja? hát nekem is volt ilyen, de én megkerestem ezeket a dolgokat és tisztáztam azt magamba, magamnak ezeket a dolgokat tehát az ember ezt meghatározott módszerrel meg tudja csinálni, jó? ezt is tanítjuk hogy ezt hogy kell csinálni ez az egyik dolog, jó? tehát kivétel nélkül biztos hogy mind ilyen eset, jó? amit felsoroltam azok közül valamelyik ha az ember nekiáll tanulni akkor észre fogja venni, hogy ezért ez a tanulás más mert ez egy szabad tanulás én például nekem az, hogy az egy kötött tanulás volt az nem tetszett tehát nem tetszett tehát azért szabad tanulás, mert nézheted otthonról, interneten keresztül élőben eljöhet személyesen a csapatba, vagy nézheted felvételről, vagy éppen még ha úgy adódik, hogy nézni nem tudod, hallgathatod, föltötöd a telefonra, vagy akár élőben hallgathatod a rádión, a telefonodon keresztül, a rádiót, mert rádión keresztül megy. Jó, szóval a lényeg az, hogy, hogy az élő adásokon is, meg a nem élő adásokat is igénybe tudja bárki venni szabadon és tud alkalmazkodni úgy ahogy neki jó és nem úgy ahogy megnézed hát az a iskola az mit alkalmazkodott hozzánk? semmit, érted? de itt alkalmazkodva van hogy lehet hogy te nem érsz rá élőben lehet hogy nem tudsz eljönni személyesen és akkor is megvan oldva ez a kérdés ugye tudjuk azt hogy aki a testét nem táplálja meghal. Na most ebben kapcsolatban ugye hallottatok egy olyat hogy volt egy világvége állítólag, hát az gyakorlatilag nem világ vége volt hanem az egy új korszak kezdete jó tehát ez az új korszak ez nem világ viszonylatos új korszak hanem a bolygóra vonatkozó korszak és az emberiségre való korszak egy új korszak, ez az új korszak pedig azt jelenteni hogy az embernek el kell kezdenie fejlődni tehát ha megnézed az elmúlt 2000 évben az emberiség semmit nem fejlődött műszakilag fejlődött és kész, egyébként szellemileg semmit nem fejlődött az elmúlt 2000 évben az emberiség sőt még inkább ez visszafelé fejlődés volt tehát szellemi fejlődés az elmúlt 2000 évben nulla, szó szerint na most erre mondták a föntiek, hogy jó, ennyi volt oké? Okay. és innentől kezdve, hogyha nincs szellemi fejlődés valakinél és nem is akar szellemi fejlődést akkor az lesz, kivonják az élők sorából kész, ennyi Tehát ugye nem gondolja senki azt, hogy ő saját magától függ, hogy mikor hal meg. Sokan gondolták már úgy, hogy ő magától függ, hogy mikor hal meg, aztán kiderült, hogy mégse. Tehát nyilván egy esetben függ, hogy mikor hal meg valaki, hogyha öngyilkos lesz. De azt meg úgy hívják, hogy gyilkosság. Azt én meg a helyetben nem csinálnám. Jó? szóval lényeg az hogy senkinek a halála nem őtől lefügg oké okay. hanem attól függ ezt régen hogy tanították ugye erről már beszéltem hogy jön a kaszás <gül> tehát a halálunk az egy szellemlény közreműködésétől függ nem a kaszás de jól gondolták a régiek valamilyen szinten és minden ami ilyen régebben régebben ilyen, ilyen meseszerű volt vagy ilyen mondaszerű annak mind ott volt a valóság alapja jó? tehát szellemlény jár közben hogy mikor halsz meg még akkor is ha már valaki halálos beteg miért nem halt meg három nappal előtte? ilyen egyszerű, három nappal előtte is meghalhatott volna, nem? világos ez? tehát akkor hal meg valaki amikor a szellemlény intézkedik arról hogy te meghaj, világos? na most ehhez hogy valakinek intézkedjenek arról hogy mikor haljon meg ahhoz nem kell betegnek lennie sőt nem is kell balesetet szenvednie hanem egy szívmegállítás vagy egy ér elpatintás az semmiben nem tart ezeknek a szellemlényeknek oké? Okay? Azért mondom többen számban, mert ez egy szellem lény elég. De most ugye több emberről beszélünk. Oké? Okay? Tehát nem úgy van, hogy idézőben egy kaszás van, jó? <gül> nem egy kaszás van. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy ők akkor iktatnak ki valakit, amikor ők akarnak. Kivétel akkor, hogyha most fentiekről beszéltem kivétel akkor hogyha van lenti védelem na most de akkor viszont a lenti csinálja ezt hogy puff, fogja és kiiktatja akkor amikor ő akarja világos ez? na most ez de ugyanúgy igaz hogy a lentiek nem tudják azt kiiktatni akinek fenti védelme van világos ez? Na most akkor gondold végig, hova kéne tartozni. A lentiek által támogatottnak kéne lenni, vagy a fentiek által támogatottnak kéne lenni? Hát én úgy gondolom, hogy a fentiek által, nem? Nem a lentiek által. Miért? Mert a fentiek azok végig tudnak támogatni, és végig is támogatnak. A lentiek meg csak addig, ameddig szükség van rád. Nekik szükségük van rád és utána meg beléd rúgnak egyet oké? Okay? tehát ezért látni hogy például egy gonosz ember csak addig addig támogatják alulról amíg fizikailag aktív és abban a pillanatban amikor fizikailag már nem tud aktív lenni akkor már nem támogatják alulról oké? Okay? tehát ugye a gonoszok azok nem szeretet alapon működnek jó most egy kicsit nagyon ö, olyan dolgokba bentem bele ami lehet hogy egy, az emberek egy részének magas nyilván nem az itt tanulókról van szó szóval azoknak nem de akik nem, még nem itt tanulnak tehát erről csak annyit szeretnék mondani hogy ö, az emberi fajon kívül még hét olyan szint van fölfele, ami számunkra érzékelhetetlen és láthatatlan a mi érzékszerveinkkel. Tehát az öt érzékszervünkkel. Tehát ami azt jelenti, hogy mi nem tudunk olyan lényeket érzékelni, akik nem háromdimenziósok. Oké, okay, mi tudunk kétdimenziós lényeket, vagy egydimenziósakat tudnánk, ha lennének ilyenek, érzékelni. Tehát lefele lehet érzékelni, fölfele nem. Világos ez? Kivétel, hogyha valaki mondjuk ö, használ az öt érzékszervünk kívül további érzékelési érzékszerveket. Mert még van egy jó pár azon kívül, hogy van ez az öt szóval lényeg az hogy akik úgy gondolják hogy nekik nem kell tanulniuk semmi gond, ők így gondolják, én csak előre figyelmeztetem őket hogy nem fognak bejutni az aranykorba jó? tehát amit én mondok az nem ijesgetés. jó? tehát ne keverjük a szezont a fazonba az ijesgetés az ami nem fog létrejönni, jó? én figyelmeztetek tehát az, azt jelenti, hogy közvetítés vagyok ebben a figyelmeztetésben tehát figyelmeztetem azokat, akik nem akarnak fejlődni tehát most gondold végig, itt van ez a bolygó nem vagyunk elégedett, ami felé megy az emberiség nem az a megoldás, hogy, hogy együtt kellene tenni azért, hogy egy jobb világ legyen? vagy az a megoldás hogy várjuk karba tett kézzel hogy hát ha valakik mások megoldják és nem az a megoldás hogy ki kell menni tüntetni tudod az a tudatlanság még soha egyetlen egyszer nem voltam kint tüntetni életemben soha pedig már volt mióta élek egy pár tüntetés ugye budapestiként és egyen se voltam sose de nem emlékszem hogy a szüleim is egyen lettek volna, szüleim se voltak egy tüntetésen se de ugyanúgy a feleségem se volt sose egy tüntetésen se meg az ő szülei se, érted? azt tudod mi? a tüntetés az a tudatlanok megoldása tehát a megoldás az nem a tüntetés hanem a szellemi fejlődés jó? tehát mondok példát mondjuk polgári engedetlenséggel a világban sokkal többet elértek, mint bármilyen tüntetéssel lásd Indiát Gandhi idejében oké, okay. tehát gyakorlatilag Gandhi elérte oké, okay. azt amit forradalommal sose értek el a forradalom mindig véres volt, a tüntetésekből mindig balhé lett a polgári engedetlenséggel meg nem tudnak mit kezdeni. Világos ez? És a polgári, az indiai polgári engedetlenség következtében rendszerváltás lett Indiában, ahol kikerültek a, az angol gyarmat birodalom hatásköre alól, oké okay, befolyása alól. Szóval a lényeg az, hogy, hogy tudással az ember bármit képes fejleszteni, vagy bármit el tud érni, és elég volt ebből a 2000 évből, hogy az, ember sem, az emberiség semmit nem fejlődött. Tehát ez elég volt, jó? Tehát nyilván most is vannak olyan emberek ezen a bolygón, főleg hatalomban lévő emberek, akik azt szeretnék, hogy az emberek ne fejlődjenek. Jó? Én ebből a szempontból őket megértem teljes egészében, hogy miért teszik ezt, miért akarják tudatlanságba tartani továbbra is az emberiséget oké? Okay. de nem ez az út tehát ugye ez a szomorú ebben hogyha nem tesszük meg azt hogy szellemileg fejlődjünk és nem tesszük meg azt hogy létrehozzuk az aranykor társadalmát akkor ezt a bolygót fogják és szét fogják robbantani érted? és ők készülhetnek akármivel, ők is ugyanúgy mennek a levesbe tehát hiába építenek bunkereket, ha a bolygót szétrobbantják ebben az univer, nem univerzumban, ebben a naprendszerben már egy bolygót a mars után ugye azt, a, amit most úgy hívnak, hogy kis kisbolygó vezet már szétrobbantottak oké? Okay? tehát egy bolygónak a szétrobbantása nem egy, tehát nekik nem egy nagy technikai kihívás, <laughs> oké? Okay. jó? tehát meg kell csinálni azért mert ezért létezünk és azért születtünk le ebben a földi létformában hogy ezt megtegyük, jó? és ha jobban belegondolsz hogyha te nyitott vagy az ilyen dolgokra, a szellemi fejlődésre akkor te biztos hogy azért vagy itt hogy tegyél azért hogy az emberiség fejlődjön és az emberiség akkor tud fejlődni ha az egyének fejlődnek világos ez? tehát minden az egyénekből indul ki és nem várhatunk arra hogy majd mások megoldják ezt a helyzetet jó? tehát a tudás itt van, tudást át kell adni az embereknek oké? és elég volt abból a tudatlanságból, amit 2000 éve van az emberiség tekintetében hogy eltitkolják az emberek elől a tudást mert a tudás itt volt a bolygón, csak eltitkolták előlük köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után sikerteremtő kócsképzésünk lesz kellemes szünetet kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!